Înfloresc grădinile, cerui ca oglinda, Prin albinele și-au pornit ca Cântă ciocârlile, im de veseline. Fluturi cu miile, joacă pe câmpie Joacă fete și băieți, ora-n bătătură Ah, de ce n-am zece vieți, să când cânt natură Degetul mare pleacă la plimbare Arătătorul aduce paltonul Mijlociul duce pardesigul Inelarul aduce fularul Degetul mic nu duce nimic fiindcă este cel mai mic Din oceanul pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria Ieși afară dumneata! L-ați văzut cumva pe stranță? Cel cu ochii de faianță! E un câine, de deflocos, dar e frumos! Vine melcul supărat! O furnică la pișcat Și cum vine Pâș, pâș, pâș Întâlnești un cărăbuș Melcul strigă în cura mare Nu te mai prăji la soare Du-te încolo, nu-mi sta în drum Că te iau în coarne acum Avion cu motor, ia-mă și pe mine zbor, să mă fac aviator. Nu te iau, că ești mic și te cheamă Polonic. Codcodăcește găina, s-o audă gospodina. Cotcodac, cotcodac. iar cocoșul pintenat strigă de sus de pe gard. Cucurigu, cucurigu jergerața către lac, măcănind mac mac. Iar gâsca, după ea, strigă întruna, ga ga ga. O furnică acrobată, s-a urcat pe o ciocolată și cum casă nu avea, și a făcut castelul. Ieri, o ceată de pisici, unii mari, alții mai mici, căutau prin tomberoane, mi cu toții de foame. Așteptau vreo gospodină, care sigur o să vină și o să arunce la gunoi ceva bun pentru cotoi. Podul de piatră s-a dermat. A venit apa și l-a luat, vom face altul pe un jos, altul mai trainic și mai frumos.